Sağlam dostlar, bu gün sizlərlə birlikdə yeni videoya qarşınızdayam. Bu videoya keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və bildikləri aktiv edin. Bu videoya like atın. Bu videoda, bu videonun çəkməyimin əsas səbəbi hansı oyunların şeylərinə başlayıq. Məsələ, biz başlamışıq android oyun olan Dürü oyununu. Bir ikinci, bir ikinci bölümünü çəkmişəm. Üçüncü bölümü də səfirəmsə çəkmişəm, amma burada da yoxdur. Yazın ki, bir dənə oyunun seriyasına başlayaq və bitir, bitirəy oyunu. GTA Vice City kimi onun kimi oyunlar olar, amma məsələn Mortal Kombat yox, çünki həm yaddaşı çoxdur, həm də həm də bu videonu çəksəm 10 degi 20 degi çekmel olarak o da 2 saat edin gelir ben yani size yorumlarda yazın hansı oyunu çekecek serisini eğer yazmasanız ben özüm bir tane oyun tapıp serisini çekeceğim bu video buna göre çekmiştim videomuzun sonuna geldik bu kanalımıza abone olun hemşe bir yeni video Hər gün yeni video atmağa çalışıram, görünüz kimi dünə yeni video, bir gün əvvəl, iki gün əvvəl, üç gün əvvəl, hər gün ikini video atmağa çalışıram, üstəlik hər gündə çox çalışıram. Videomuzun sonuna gəlirik, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun və yorumlarda yazın ki, hansı oyunun serisini çəkək. Çək sək yazsanız da, mən ya sabah ya da bir üçün onun videosunu çək edəm.